戦 حسن وش فيك حبيبي؟ ما عليه مال تعال وش فيك؟ وش اللي مضايقنك؟ ما في شيء صاير معك شيء؟ كيف أول يوم دراسة وياك؟ ملل تعرفت على اصدقاء جدد؟ لا ليش حبيبي؟ تبغى باقر صح؟ تبغى اخوك الكبير؟ تدري انك ما تقصر معاه في نفس المدرسه؟ احنا تكلمنا في ذا الموضوع قبل ابغى اكون معاه ما عليك تشوفه بعد المدرسه بس دام بيلعب معاه ومن قال لك انه ما عنده اصدقاء؟ بس بس هو صديقي الوحيد لازم تتعرف على ناس ثانيين حسب ابغاكم ما في نفس المدرسة. ما يصير. وليش ما يصير؟ لأنه يحب مدرسته ومرتاح فيها. طيب ليش ما أنا أروح مدرسته؟ ليش؟ خلاص حسن، تكلمنا في هالموضوع قبل. يلا حسن، دك جباقة. أخي باقر كم أنت رائع حقا ما أجمل الروح التي تحملها بين ضلوعك أحاسيس ومشاعر أخي باقر جميلة جدا فهو يحب ولا يكره يفرح ولا يحزن، مثلنا تماما فلا تشعره بالنقص أو بالاختلاف فأخي طيب جدا وحساس أيضا نحن إخوته نصير فخورين بأنه متلازمة دونه